من يا مساء العسل عليكم مشاهدين وأحبائي متابعين ومشتركين والناس الجديدة اللي بتتفرج على قناتي اسمي ارن الغزال معنا النهاردة جماعة فيديو مش طبيعي فيديو فعلا مش طبيعي. في مطاوي غاليه غلا غالي السنين، منهم اللي قدامنا دي. البق الامريكيه. اللي هي بتعتبر ايقونه الباك لوك. ايقونه الباك لوك. ومعانا الفرنساويه الجميله الفخمه لايول. اللي معموله من اخشاب نادره ومش موجوده يعني قربت تنقرض الاخشاب اللي معموله منها. الليول والباك اللي فاتت ومعانا اللي قدامنا دي دلوقتي ستايل الفندتا كورسا اللي معمول في جزيره كورسيكا واللي, واللي بتاعه هو اللي عامل الفنديتا القرن غزال اللي انا عملتها في حلقه قبل كده اهو. يعني اللي عامل اللي قدامنا دي هو اللي عامل الفندتا القرن غزال. <تصفيق> ومعنا طبعا دلوقتي الشركه الألمانيه العظيمه بوما بوما شركه بوما من اعظم الشركات الألمانيه في مدينه زولينجن والمطويات اللي قدامنا دول معمولين المقابض بتاعتهم من خشب الزتون وخشب الورد واعتقد نوع تاني كده الرجل قال لي على اسمه بس نسيته يعني. طبعا دي شركه بوما شركة ألمانية فاخرة هاي اند يعني هي زيها زي بيوكر زي روبرت كلاس ممكن نقول دول المثيل الألماني بتاع شركة باك أو نقدر نقول برضو المثيل الألماني لشركة أونتاريو ومعنا بقى الخنجر الجميل التحفة ده أو سكينة الصيد التحفة دي دي برضو حاجة عظيمة جدا بس ما اعتقدش انها الماني يعني ممكن تكون مثلا يعني ممكن على فكره الحاجات دي بيتعمل منها صيني دلوقتي بس المقبض بتاعها قرن غزال اصلي مقبض معمول من أرض الغزال او الستيج هورن حاجه جميله جدا وهي ستانلس طبعا يعني معموله ستانلس لانها بتاعت صيد ودم بقى باستمرار وذبح الحيوانات والحاجات دي فطبعا لازم ما تكونش يعني ونخش بقى على الشغل الجبار دوت السكاكين بتاعة أيكيا، أيكيا، شركة أيكيا، ونرجع للمطاوي تاني. كل دي تشكيلات بقى، في الصيني، على الألماني، على الأمريكي، على الروبرت كلاس. والاوبنيل الفرنسيه آه العظيمه الرخيصه اللي ماليه الاسواق اللي ما تلاقيش مش هقول لكم حل السكاكين ما تلاقيش سوبر ماركت ما فيهوش دي وده بقى الشغل الصيني بقى اللي هو الايه الكولومبيا يعني ده طبعا مال الدنيا ده يعني اللي هو الكولومبيا دوت ده صيني صيني فحت يعني وطبعا اسعاره زي ما احنا شايفين حاجات كده بترابل فلوس يعني ولو انها كده برضه مبالغ فيها يعني هي مكتوب عليها 10 يورو هي تطلع من بلدها مثلا بنص يورو ولا نص دولار حتى في الصين يعني. <تصفيق> طبعا انا والراجل الكباره الطيب ده بيوريني بقى الخناجر وسكاكين الصيد اللي عنده والتنويعه او التشكيله اللي في منتهى الفخامه صناعه شركه بيوكا بيوكا او بوكر بوكا الألمانية آه، علامة الشجرة الشركة دي يا جماعة بتعتبر أقدم صانع سكاكين على مستوى العالم مازال شغال لغاية النهاردة يعني شركة عمرها داخل في 350 سنة شغالين لغاية النهاردة ما قفلوش بيطوروا نفسهم ويشتغلوا على نفسهم وبيتابعوا كل التحديثات في طرق التصنيع في التصميمات في طرق البيع في التسويق بيحدثوا كل ما تتخيلوا عندهم من مكن وامكانيات وتدريب مهني باستمرار ليد عامله جديده وصنايعيه ومصممين وناس عالميين انترناشونال يعني بوكر تعتبر مش هقول لكم محتله لا دي هي مستحوذه على سوق السكاكين الامريكي يعني امريكا قولوا فيها بوكر يعرفوهم ممكن ما يعرفوش البك بتاعته لان بوكر مشهوره بالفخامه المتانه الهاي كواليتي التصميم الجذاب الفخم مع السلامة okay.